السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيدايرين بخير نتمنى تكونو في الاخر على افضل حال إن شاء الله <سؤال> غادي نخدمو حركات غادي نستضيفو جميع الجسم ديالنا ونخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة Thank mm -hmm. I wanna dance with you